قل بالله من الشيطان يرجون الله والشيطان بسم یا سدا دانی سدا رو رولی پٹند حضرت ریاض علیہ السلام جو بنی اس میں سے تھے اور اپنی قوم کو جو بدھوں کی پوجا کرتی تھی اور خصوص ایک بدھ جس کا نام انہوں نے بال رکھا تھا اس بدھ کا اللہ رب الدم نے تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ تم اس خالق کائنات کو جو بہترین صورت میں پیدا کرنے والا ہے احسن الخالقین ہے اس کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے ہو جو نہ مالک ہے نا نقصان کا مالک ہے اور یہ تو خود اللہ رب العظت کی مخلوق ہے یعنی عام رکھی اور اسی طرح بارکھائی دیگر امبیائی کے عظم کے نمبر، ان کا اللہ رب و تذکرہ کیا ہے تمام امبیائی دنیا میں تشریف لائے امت کی بلائی اور خیر اور بہتری کے لیے اور امت کا درد ان کے دلوں میں موجود تھا اسی طرح حضرت علیہ السلام نے ان کو کو سمجھایا اور غلط راستے سے خبردار کیا اور ایک اللہ رب العزت کا مخلص اور چنیتا بندہ بننے کا اور اس کا اللہ رب العزت کا دائی بننے کا انہوں نے موم کو حکم دیا اتنا اور بے شکا تم چھوڑ دیتے کرنے والے کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کرتا ہے اور جس نے اے اتنی اپنا ہمیں, عقل و ہمیں زندگی دی ہے نیمتیں دی, دی ہے اور جس کے ہم سب بغیر ہیں اور یعنی جو رب ہے تمہارا رب اور رب ہے آبا اکب اولی تمہارے پہلے باپ دادا کا جو تمہارا اور تمہارے تم سے پہلے جو گزر گئے سب کا پالنے والا ہے سب کا رب ہے اپنے آپ کا بیڑا گرد کرے گا اپنی آخرت پر بات کرے گا مان لے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اللہ رب العزم کی شناخت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی زیادتی نہیں ہوتی اللہ رب العزد ہماری تعریف اور مبتان نہیں ہے یہ تو ہم اپنی بہتری کے لیے اور اپنے لیے اللہ رب العزت نے جٹلانے والے حاضر کیے جائیں گے یعنی جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے تباہی ان کا مقدر بن جائے گی یہ حاضر کیے جائیں گے وہ لوگ بچ جائیں گے باقی جہنب کا ایندھن بن جائیں گے پچھلے لوگوں میں اس کا تذکرہ یعنی ہم نے اس ہر نبی کا اللہ رب العزم نے تذکرہ کیا پھر بعد میں کیا وہ ان کا تذکرہ کرے گی ان کو سلام عقیدت محبت سے سلام کرے گی اور ان کے مشن کو آگے بڑھائے گی عقیدت